مشاهدنا وأحبائنا متابعين قناتنا اسمي أردن الغزال أهلا بيكم سنة 2000 كنت خلصت دراستي في الثانويه العامة ودخلت الجامعة وكانت انتهت تقريبا علاقتي بالمطاوي وبالسلاح الأبيض كبرنا ودخلنا جامعة وعائلنا وانتهت فترة المراهقة تقريبا وفضلنا من سنة 2000 لغايه سنه 2011 ايدي ما مسكتش مطوة. لغايه التاريخ ده 28 يناير 2011 جمعه الغضب الانفلات الامني وخروج المساجين وهربهم من السجون وانسحاب قوات الشرطه والرعب اللي عشنا فيه صح الفكرة تاني جوايا. كل الفلوس اللي كانت معايا ابتديت اشتري بيها الكلام اللي انتوا شايفينه ده. السيوف دي عملتها على ايدي. مقابضها طبعا. لكن الانصال كنت بعملها عند واحد حداد في المدبح. اشتريت دي من واحد صاحبي ودي اشتريتها من واحد زميلي في الشغل واشتريت دي كمان من واحد قريبنا ودول وكل ما كنت بلاقي اصلاح ابيض قدامي كنت بشتريه حولت الشقه لترسانة اسلحه اسلحه بيضه طبعا خوف رعب كل واحد يا جماعه فينا الله لا يعيد الايام دي كل واحد كان بينزل يقف قدام بيته اللي كان مع عصايه معشه كان بينزل يقف فيها كلنا يا جماعه كنا من الساعه 9 بالليل لغايه 7 8 الصبح واقفين على رجلينا سهرانين المهم ان الرغبه رجعت صحي التاني جوايا كنت كل ما بلاقي صلاح ابيض بشتريه اشغلها في الفيديو <تصفيق> هي كده هي مش كده هتكلم دي قرن غزال الماني وكابي ميد ان جيرماني وكابي ميد ان جيرماني الاصلي دي من الفئه اللي هي مفيهاش ولا نجوم ولا اللي هي الايد بتاعتها صافيه مفيهاش اي حاجه من النحايه دي اهو من النحايه صفطة اي حاجة تمام هنشوف بقى مد الحمام بتاعها ادي ورقة كده عندنا قدامنا ادي كده اهو بنقيس حمام اي حاجة يصلح بورقة. كده اهو كده بقى اهو اثنين مع بعض ثلاثة مع بعض ده كله مع بعض مش كله ولا بعض كده كله هو. موس موس ده كله مع بعضه كله ماشي سوري قالت بقى كده اهو تلفي ادي السلاح. وكابي ميد ان جيرماني، نقرب كده شويه، وكابي ميد ان جيرماني. الغزاله اللي قدامنا نلاحظ ان هي باصه لقدام. الكتابه مكتوبه حفر، مش طباعه، محفوره حفر. ورجعت تاني لهوايه تجميع الاسلحه البيضة صوصت الاقيها قدام اشتريها. مطوي سوستة اشتريها قرن غزالة اشتريها خناجر اشتريه، سيوف وسفريات اعملها على ايدي يعني اتفتحت شهية الواحد لكل ما هو صلح ابيض وابتديت بقى اعلى على نفسي واعمل مناظر اللي انتو شايفينها دي قدامي ابتدت بقى المواهب تطلع كلها كل المواهب المدفونة ابتدت تطلع بقى يعني اكتشفت بقى نظام خشب البليسندر وخشب الابانوس وخشب الجوز وابتديت اشتري الاخشاب واعمل منها المناظر اللي شفناها قدامنا ديت. وبقيت اجمع مطويات شاريها واسلحه عاملها على ايدي. علشان الموضوع يعني يبقى في كوكتيل كده متنوع. حاجه حلوه طبعا مش وحشه. والهوايه رجعت تاني وفضلت من 2011 لغايه 2016 عندي الكلام ده كله. لغايه لما مصر الدنيا فيها استقرت وارجع بقينا عايشين في الامان تاني والدنيا ظبطت والحمد لله وابتديت بقى اسرب في كل الحاجات دي وتلف الايام واسافر بره واسيب مصر ويعني كل اللي عرفوا او كل اللي فاكره ان في كام قطعه كده سبتهم لكن الاغلبية هديت بهم الناس هدي بهم اصحابي وهدي بهم معارفي وبتاع لان اصبح الواحد مش محتاج للكلام ده تجربة حلوة مش وحشة طلعت مواهب جوه الواحد مواهب انك تصنع وانك تشكل وانك تزخرف البندقية دي كنت شاريها من سنة 1990 من ايام ثانوي عام اتمنى جماعة الفيديو يكون فاتكوا عجبكوا بس يا جماعة نصيحة مني لكم السلاح يا معاك يا ضدك